שלום לכם באחד המקומות האהובים עליי בדרום, העיר הופקים בשבועות האחרונים אנחנו מזועזעים מהגילויים על ההתנהגות המחפירה, והפושעת של אנשי מפאי שעמדו בהנהגת היישוב כאשר הגיעו לארץ העולים החדשים ממדינות צפון אפריקה הם היו פליטים שגורשו ממדינותיהם אך ורק בגלל יהדותם וכאן בישראל לא רק שלא הצמיחו אותם אלא השפילו זילזלו זלזלו בהם ודיקאו אותם. העולים הללו בנו קני יישובים לתפארת, הפריחו את השממה ולימדו את כולנו פרק בציונות ובאהבת הארץ. תמיד אמרתי, ואני אומר גם היום, צדק חברתי הוא לכול אחד הזדמנות שווה. כמהנדס בכיר בהייטק אני יודע כמה חשוב להנגיש תחומים כמו הנדסה, רובוטיקה ומחשבים לכל ילדה וילד, מגיל צעיר, לכן במהלך תקופת עבודתי בשירות המדינה פעלתי וגם נאבקתי בפקידות ובבירוקרטיה על מנת לסייע ולהגדיל את התקציבים המופנים ליישובי הנגב בכלל ויעיר אופקים בתוחם. יש עוד הרבה מה לעשות, אבל כמו שאני חוזר ואומר, אני מאמין שאני יודע לא רק מה לעשות, אלא גם איך לעשות זאת